السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد وفيديو اليوم راح يكون على لعبه اركينا طور المنارد الازرق صحه رمضانكم ليكيب وتصوموا بالصحه ولهنا خلونا نبداو الفيديو الشخصية اللي نحوس عليها هي بنت لكم في التصويره دي جي قشيحة دي جي رفيق هال اركي ناطور يعرف قشيحة تخيلوا بركي يا خبتي ايا عادي <تكرت> نورمال مو واحد لحوس عليها ايا اوكي هل شخصية من الجزائر نعم هل حكمت لا لا هل شخصية مريضة الان أه فاوي اااا نورمال مو لا ما عندوش صور لكم سهلا لأ هل لا ما عندوش حاجه بالتأليف عديد من الاغاني ماشي الف هو نورمالمو دي هل الشخصيه فوق الاربعين من الممكن هل شخصيه مثال أه لا شي حالي زوم ما تهدرش ما ما تهدرش هل شخصيه من المسلسل تلفزيوني لا هل شخصيه مضحكه نعم بابا <تصفيق> بوي بابا بوي بابا بوي بابا بوي, دابا بوي هل الشخصية لا مشي سوداء هل شخصية يوتيوبر من الممكن يعني يكون يوتيوبر هل شخصية هل شخصية بدأ بحرف الميم ميم أه مشي رأ هل مقيم بفرنسا نعم هل قدمت شخصية من أه لا وشهد خلي هل شخصية تعمل كديجي يا عرفوا اه ه خليني دبر راسي ه 2 مينوت او القلباب جو دقيقه نعم الكثير كثير أر.. على